בואו נעשה דוגמה נוספת של פיתרון של משוואה דיפרנציאלית לינארית להומוגנית מקדמים קוראים. והצד השמאלי יהיה דבר הדבר כמו שעשינו קודם. הנגזרת השנייה של y פחות 3 כפול אני הראשונה, פחות 4 כפול y שווה ל... וכעץ. במקום פונקציה מעריכית או פונקציה טריגונומטרית יהיה לנו פשוט ביטוי של מונח x, או זה פולינומי, נכון? אתם יודעים איך נפתור את היפתרון הכללי של המשוואה הומוגנית אם זה היה אפס. אז גאיית תתמקד על הפתרון הייחודי, ואח Velvet кровiety flux скорzeug welznaות של את טוב לנו מעריכית, לנו שיש לנו זה עושה את המשוואה הדיפרנציאלית לא הומוגנית, ונחש שהפתרון הייחודי הוא פולינום. וזה הגיוני. אם ניקח פולינום מדרגה שנייה, ניקח את הנגזרת שלו, נוסיף ונחסיר, ונקבל כנראה פולינום אחר מדרגה שנייה. נניח שזה AX בריבוע ועוד BX ועוד C. ומה תהיה הנגזרת השנייה? הנגזרת השנייה תהיה 2AX, ועוד B. סליחה, זה הנגזרת הראשונה. הנגזרת השנייה היא 2A. ניתן להציב חזרה לתוך המשוואה המקורית. נקבל את הנגזרת השנייה, 2A פחות 3, כפול הנגזרת הראשונה, אז מינוס 3A. לא, לא, לא, לא סליחה. מינוס 3 כפול זה. אז מינוס 6ax פחות 3b פחות 4 כפול הפונקציה, אז מינוס 4ax בריבוע, מינוס 4bx פחות 4c. זה רק 4 כפול כל זה. זה שווה ל-x בריבוע. 4x בריבוע. ונקבץ את כל ה שלנו בריבוע מונחי x מונחי הקבועים שלנו ואז ננסה לפתור עברו מקדמי בואו נראה יש לנו מונח אחד של x בריבוע كان, אז מינוס 4a x בריבוע ואז מהם x שלנו? יש לנו מינוס 6 x ומינוס 4 bx ואז נגיד מינוס 6a A B פרופול X. רק הוספנו את המקדמי. ואז בסוף מקבלים את הקבועים שלנו. 2A פחות b פחות 4C. הכל זה שווה 4X בריבוע. כעת איך B, A ו-C? מה שה-u המקדמים של x בריבוע נוסיף לצד הזה, זה יהיה שווה 4 מה ש המקדמים של x נוסיף לצד הזה. זה אמור להיות שווה ל-0, נכון? כי אתם יכולים לראות את זה כ-x כפול 0 או 0x, נכון? ואז ניתן להגיד גם ועוד 0 קבועים. אז את הקבועים ניתן להוסיף 0 בואו את זה. קודם נעשה את מונחי ה אז מינוס 4a צריך להיות שווה ל-4. Okay. ואז זה אומר לנו ש-a שווה ל-1. Okay. כעת מונחי x מינוס 6a מינוס 4b, צריך להיות 0 נכון? בוא זה. אנחנו יודעים מהו a, אז בואו נציב, מינוס 6 כפול a, אז מינוס 6 כפול מינוס 1, זה 6 פחות 4b שווה ל-0. אוקיי. Okay. נקבל 4b, נשים את ה-4b בצד הזה, ואז נחליף. 4b שווה ל-6, ו-b שווה ל-6 חוקי 4 זה שלושה חצאים. ואז לבסוף, מונחי הקווים צריכים גם להיות שווים ל -0. אז בואו נפתור זה. 2 כפול a זה מינוס 2. מינוס 3 כפול b זה מינוס 3 כפול זה. אז מינוס 9 חלקי 2 פחות 4c שווה ל-0. בואו נראה. עושה את זה בזהירות, לא יודעת, אז מינוס 4 פחות 9 2 זה מינוס 4 פחותי 2 פחותי 2 אם פחות אתה נקח תטע 4C לשאול אותו בצד הזה, זה שווה 4C מה זה מינוס 4 פחות 9? זה מינוס 13 חלקי 2 מינוס 13 חלקי 2 שווה 4C חלקת שני צלדים ב-4 ואז ש-C שווה למינוס 13 חוקי 8. נראה שלא עשינו טעות חישוב. לכן, הפתרון הייחודי שלנו, כעת אנחנו יודעים. בואו נכתוב את כל הפתרון. אז, בואו נכתוב את הפתרון שלנו. הפתרון שלנו יהיה שזה AX בריבוע, אז מינוס 1X בריבוע, ועוד BX, אז זה ועוד 3 חלקי 2X, ועוד C, זה פחות 13 חלקי 8. זה הפתרון הייחודי. פתרנו עבור A, B וC, קבענו את המקדמים על שלנו, וכעת אנחנו רוצים את הפתרון הכללי, אנחנו נוסיף לזה את הכללי של מה זה היה? y-tag-tag-3y-tag-4y שווה 0, ותותרנו את זה הרבה פעמים. נגידים שהפתרון הכללי למשוואה ההומוגנית שווה ל-c1e בחזקת 4x و c2e בחזקת x, ביבוע, מינוס 2x, נכון? תפשוט לוקרים את המשוואה 4 3 r מינוס 4. מה תקבלו? תקבלו r מינוס 4 כפול r 1. ואם אתם מקבלים אה, מינוס 1 וארבעה בכל מקרה. אז אם זה הפתרון הכללי למשוואה ההומוגנית, זה פתרון ייחודי למשוואה הלא הומוגנית. הפתרון הכללי למשוואה הלא הומוגנית של שניהם, אז לו. ועוד c1e בחזקת 4x ועוד c2e בחזקת x. זה לא היה כזה קשה, החלק הקשה הוא לוודא שהנחים עושים טעות בדרך עם האלגברה, אבל זה פשוט, משתמשים בשיטה פישובית וניתן לקבל פתרון ברור. למשוואה הדיפרנציאלית הלא הומוגנית הלינארית, אז זו מסדר שני מקדמים קבועים. נתראה בסרטון הבא.